نعم يا شيخ رجل نعم اذا كان شيخ راجل له ام ما تصلي الا انها يعني مقره التوحيد يعني وماتت وهي تاركه للصلاه نهائيا فعارف الحكم في ترك الصلاه وعلى عقيده شرك يعني في الاولياء والصالحين شيء من هذا تعتقد فيهم هل يضحي لها يستغفر لها؟ لا لا ما ما على لا لا لا يستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم استاذن ربه يستغفر لامه وماتت في الجاهليه اي نعم فلم ياذن لها عليه الصلاه والسلام لم ياذن لها سبحانه وتعالى هذه لا يزورها ولم ياذن له يستغفر لها وهكذا لم لم ياذن يستغفر لعمها بطالب مع انه نصره وحمى وانزل الله في هذا ما كان النبي والذين يستغفر يستغفرون المشركين ولو كانوا اولي اولي فلا يستغفر للمشرك ولو ان امه ماتت على الشرك او ترك الصلاه لا يستغفر لها ولا يدعى لها لكن لا يدعى عليها لا يدعى لها ولا يدعى عليها لا تسبوا الاموات فان قد افضوا الى ما قدموا. يا لكن مما تعرف لشيخه ولو كان والدا ولو كان اما ولو كان اخا لا يدعى له ولا يستغفر له الله السلامه والعافيه. امين يا رب العالمين. طيب حاضر. الدروس هذه يوم الاحد ويوم الاثنين ويوم الاربعاء والخميس. نعم. الفجر. بعد صلاه الفجر. الفجر, الفجر. في هذا الجامع. وليت الاثنين فقط وسال حد ليت الاثنين في هذا الجامع مع الندوات هذه ليت الجمعه نعم وليت الخميس تشيخ خمس نعم الله ينعم لا يجوز